Dámy a pánové, dneska si představíme parfémy Le Blanc. Se mnou je Honza Janout, ahoj Honzo. Ahoj, radíme. Tak, pojďme si něco říct o tady těch parfémech. Tak je to malá značka, je to francouzská značka, jsou to parfémované vody, ale jsou něčím ojedinělé. Oni jsou jednosložkový. Oproti jiným parfémům, kde máš tři vrstvy parfému, tak tyhle jsou tvořené jednou ingrediencí, hlavní vonou. Kromě, Jedné, kterou tady mám a myslím, že je to zrovna, zrovna ona, ta. ne, tahlenta, ta. tak tam je červené ovoce. Uh -huh. Tak tahlenta jediná má v sobě jeřabinu, má v sobě jahodu, malinu, tak ostatní jsou potom jednosložkový, co je napsaný jako název. To je ta ingredience. Takže tady máš krásně vonící ambru. Ano. Ambra je co, prosím ti? Ambra to je látka zvorvaní, která je vzácná. Nesmí se už vůbec získávat, proto je získávaná uměle. Je tvořená už pouze uměle. Je to látka, kvůli které se vraždilo mm. mnoho zvířat. Takže dneska už se musí syntetizovat. Taková zajímavá sladká vůně. Je. Ambra je, je součástí většiny parfémů, ať už jde o Gotiera, o hodně se dává do pánských vůní, uh -huh. ale i těch dámských. Pak tady máme klasiku vanilku. Tyhle ty vůně jsou hlavně dámské. Nenajde se v nich pánská vůně. A jsou to opravdu další do kabelky, máš jí celý den, když potřebuješ se přestříknout rychle, taky můžeš použít. Typická vanilka, ano. Je to tam jsou, cítit krásně? Potom jsou zákaznice, které berou tyhle ty malé parfémky třeba pro děti. Že máš 14-13 -letou, letou holčičku, vidí od maminky, že, že používá parfém, tak jim koupí tady tu jednosložkovou, složkovou, která vůbec nikomu nevadí. Mm -hmm. Jsou příjemné. Je to pro, vlastně pro teenagery, že jo? Tady ti ještě Ideálka. stříknu to. No, pro slědčení, červený ovoce. Červený ovoce. Tak schválně si poznáme, co tam je. Určitě. No. Tak. Tak co všechno máš jako červené ovoce? Brusinky třeba. Taky. Rusinku, jahodu, malinu. Kompo řadí se tam i uh, borůvka, uh -huh. ačkoliv není červená, je modrá. Tak ale tím, že dužina je fialovo, až kolikrát do vínova, tak se řadí mezi červené ovoce. Uh -huh. Dále tu je potom jasmín, čistý jasmín. Uh, já třeba i tyhle vůně, uh, složkový ty testy používám, když potřebu najít ingredienci, u zákaznic, které nevědí přesně, jak vonil Dysi třeba nějaký jejich oblíbený parfém, tak se hodí mi tyhle jednoingrediencový, že třeba mají rádi jasmín, ale nevědí to. A jenom říkají, no, ono je to takový, jako mírně nasládlý, příjemný. Tak potom jim na ruku dávám třeba tady ten jasmín a řeknou, jo, tak je to jasmín, chci voní s jasmínem. Mm -hmm. Potom už se můžou odrazit třeba do jasmínových vůní, které jsou v těch více složkových. Takže ti vlastně to i vlastně pomáhá při výběru parfémů, který si, jak, jak, jak jsi zmínil, ženy nevědí, nebo dámy nevědí, Určitě. co se měli, nebo co, jak se jmenuje ta značka. Potom květinka orchidej. Oh. Uh, to je taková hodně populární. Jo. Orchideje jo. jsou celkově populární. Orchidej má jednu vlastnost. Ona umí uh, obnovovat. Sama sebe a kdykoliv, kdy je v kosmetice její extrakt, tak ona i obnovuje pleť. Třeba používá se hodně do pěstící péče, právě díky svým regeneračním schopnostem. Aha. Pak taková klasika. Ženy milují taková i rysy. Jemná. Rysy? Irysy. Jo, irisy. <laughs> tak rysa bys asi těžko honil. Je to jo, no. Ne, já jsem si myslel jako nějaké rysy jako ženské, ženské rysy nebo takhle. Jako, tak ty už to zase rysy. máš jinde. Já jsem to... Já... Takové zvláštní vůně. Iris je celkově zvláštní vůně. Ty jsi v životě ženě nedal iris? Ne, to se přiznám, že ne. Teda, tak mi mě se měl donášet častějce. <laughs> Dobře, dám na tebe, budu donášet častěji iris. Ale jako prosím květiny. tě, ne mě. Ne, ne, ne, ne, no. <laughs> <Jsi žena>? <laughs> <laughs> Můžeš tvé kolegyně Janíčce. To můžu. Tak, Ty potom, záleží, jak potom vůně, rostlinky, květinky, kterou si nikdy nepamatuju, když ji píšou v jiném jazyce. A to je pivoňka. Pivoňka? Pivoňka. Je to krásná vůně, jemná vůně. Mm -hmm. A to máš pravdu, S jemná. tím irisem patří mezi úplně zase jiné vůně. Jenom kategorii, není sladká. Ta není do sladka. Není, no, není. Je taková příjemná, příjemná vůně. Tak co tu máme dál? A potom tu máme klasickou růži. Růže. Růži máš mnoho druhů. Ano. Tohle je základní růže. Červená. Může být i růžová. Ale je to základní růže, protože potom máš bulharskou růži, tureckou růži, arabský růže, těch růží je spoustu. Aha. Spoustu odrůd, ale tohle je taková ta úplně základní růžička. Teď jak kdybych fakt přivodil k Phuketu. K Phuketu růží normálně, to byl, jinak to byla moje oblíbená květina, kterou jsem rád dával. <laughs> <laughs> <laughs> protože nikdy nenapadl... Iris. Ona neurazí. Přesudek. A víš třeba i významný barev? Růží? To nevím. No červená to je láska, myslím. Zamluvám růžová. Růžová. Rudá růže? Ano. Je vášeň. Čili to dáváš, když chceš vášňovou noc. Prosím tě, hlavně nedávej žlutou růži, když, když začínáš vztah. To je rozchodová růže. Aha. Tak proto jsem mi dostal. <laughs> ano. Žlutá je bohužel rozchodová, černé růže se potom používají většinou i na ano. A teď levandule. levandule. Další rostlinka. Jo. Já třeba levanduli jako takovou beru jako spací květinu. Je, je to takové. květina, která klidní, dezinfikuje, uspává. Já bych třeba nemohl mít na sobě levanduli, protože já bych většině spál. A to nejde. <laughs> Máš pravdu, no je taková uklidňující taková... Taková prostě už jenom fakt zavřít ty oči a usnout Tak tohle to jsou ty jedno ingredienční parfémky ano. do kabelky. Já ještě s tebou v příštím díle proberu moji celkovou testovací sadu, co mám svojí, vytvořenou od značky Jodeima, uh -huh. A to používám ve svých povídáních o parfémech. Není to opravdu schoda náhod, že se menuje moje, nebo že se jmenují moje přednášky úplně stejně jako tento pořád. A na nich vysvětluju klientkám, která vůně se jim třeba líbí, odhadujeme podle té testovací sady. Potom většinou přijdeme k, k klasickým výběru, který mají značky, která se mimo jiný vyrábí dodnes. Nicméně už není tak rozšířená, ale jejich testovací sadu používám dodnes, právě aby jsme našli vhodný parfém pro danou ženu. Aha, to zní zajímavě. Tak už se těšíme na příště. A jinak, jak si říkal, toto jsou vlastně parfémy, jak jsi říkal, že to uh, kupují většinou dámy uh, nebo ženy pro, pro své ratolesti, holky, dospěvací slečny. Taky. Ale i pro sebe. Uh, takže vlastně žádná, dáms, žádná pánská tam není. Nyní tam pánská uh, bývali. Bývali, byla Borovice, byl i Bergamot, ten bohužel z těch sad nějak úplně teď vypad v poslední době, protože když by si chtěl koupit jednu třeba řadu ano. jenom, tak to nejde, musíš celý balení, takže oni ty balení ne vždycky jsou stejný, vždycky ten výrobce ho jinak poskládá, takže je to vysloveně náhoda. Ale pánský jsem dlouho tam neviděl. Aha, a můžu se zeptat ještě, třeba to nebudeš vědět, ale uh, která je nejoblíbenější? Tak nejoblíbenější přesně ti řeknu, protože <laughs> nejoblíbenější je tradiční vanilka, <laughs> růže, ten iris a jasmín. Takže dámy, pokud máte dospěvající slečny, tak určitě přijďte se podívat a vyzkoušet parfémy Le Blanc. Honzo vám určitě rád poradí a já se budu těšit příště. Děkuju, Honzo. Taky děkuju, radíme. A mějte se fajn. Mějte Na se shledanou. hezky. Na shledanou.